Роман Сельо переміг у своєму першому поєдинку на цих змаганнях. Каже, ММА займається 6 років. Я хвилювався, але вірив в те, що я виграв. Я тільки перший раз боровся, то мені не був важкий спермент. Я його переміг больовим на руку. Переміг у двох з трьох поєдинків шестирічний учасник змагань Митро Павлюк. На свій перший поєдинок очікує 15-річна учасниця змагань з Херсону Настя Гнітко. Я займаюся бразильським джиу-джитсом вже шість років. Та приїхала сюди спробувати себе в інших змаганнях. Та Я ще секретна чемпіонка України з бразильського джиу-джитсу. Так я знаю усіх дівчинок, з якими я буду боротися, з Хмельницьком. Подібні змагання надають досвіду спортсменам для участі у європейських і світових чемпіонатах, говорить організатор чемпіонату Дмитро Павлюк. Це названня з грепів, гі-ногі. Це чемпіонат академії ММА Дамас, міста Хмельницький. Е, Наш дідок закаляється, робить їх сильнішими. Вони набувають більше досвіду для е, виступу на вищих е, ешелонах нашого чемпіонату. Вікові групи у нас наймаленькі вік це дітки 4-5 років і потім 17. Плюс. Також в нас є дівчата борються. Так само там. Дівчатки є вісім років, дев'ять, п'ять дівчатки є дівчатки. За словами головного судді суді змагань Олега Савчука, старші учасники мають захисне спорядження. Захисне спорядження використовується це спеціальний бандаж для хлопчиків та дівчаток. Дітки лише борються, ударної техніки вони не наносять. Щодо правил, рефері вирішує достроково зупинити сутичку, якщо є дійсна загроза. Тобто, учасник потрапляє на болювий чи задушливий прийом і рефері має право зупинити. У вже юнаків та старших 18 років це вже люди, Дорослі, свідомі, рефері не зупиняють достроково, тобто, поки він не здасться. Ну, а якщо, звичайно, ну, важливо цього не допускати, але втрати свідомості також бувають на килимах. Змагання розпочали діти. Важких травмувань не було, розповідає лікар спортивної медицини Алла Соловей. Розпочала молодше тому таких серйозних травм ще не було. Більше було, як кажуть, у переможених, гірше заживають рани. Як правило, ті, що програють, вони ніби більш травмовані, але серйозних травм не було, хоча на такому рівні змагань потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій. За словами Дмитра Павлюка, переможців змагань відзначили кубками та медалями. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.